decorados de rostos xoiais que os bellos mariñeiros permutaron polos climas antípodas. Levas no lema, un pulo de brazo tenso que retorceron os lagarcios horizontes do mar. O vento, atortorando, desfoludos velámeos ou tonos de mocedades. Mercabas colares circunmeridianos nos bazares de estrelas amarrabas faros dispersos co simblador calabrote do ronset. Florecerches no mar, primaveiras amargas, de faulas e escamallos, inda que o vento en encalme. Tremera nas túas velas, unha rafega de transmigracións, ese teu corazón inuberável, tamén en chén e